ανάγκη το να μπουν ευρυζωνικά δίκτυα το οποίο θα βοηθήσει το ίδιο, η ίδια η το ευρυζωνικό δίκαιο θα, βοηθήσει, δίκαιο θα βοηθήσει στον ανταγωνισμό αλλά θα δώσει και η ίδια η α, προώθηση αυτών των δικτύων σημαντική όθεση στην οικονομία στην, α, στις, με δουλειές η μετάβαση σε νέες μορφές ενέργεια, που σημαίνει α, δίκτυα ενεργειακά που έχουν σχέση με την σύνδεση Νησιών, βουνών, σπιτιών με ένα δίκτυο που θα, έχει, θα μπορεί από ηλιακή μέχρι αεωλική μέχρι γεωθερμική ενέργεια να αξιοποιηθεί και να ενταχθεί σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο.